بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اسمعوا لهذه الابيات العجيبه التي هي والله من اروع واجمل الابيات التي سمعتها في حياتي وهي تنسب لعلي بن محمد بن وفاء رحمه الله تعالى رحمه واسعه ورضي الله عنه ونحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا ممن عاش هذا العالم ودخل في عالم القرب الإلهي يقول علي بن محمد أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وكن في حمانا خاضعا متذللا وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا ولا تعترضنا في الأمور فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا ينادى له في الكون أنا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا ويكسى جلالا بالوقار لأنه أقام بإذلال على باب الزناف رفعنا له حجبا أبحناه نورة إلينا وأودعناه من سر سرنا تمسك بأذيال المحبة واغتنم ليال بها تحظى بأوقات جمعنا وسر نحونا لا تخشف الليل ظلمة وكن ذاكرا فالأهس في طيب ذكرنا وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغرا ولا تنسنا واقصد بذكرك وجهنا. ولا تنس إحسانا بسطناه عندما جهلت فقربناك حتى عرفتنا. كفيناك اغنيناك عن سائر الورى. فلا تلتفت يوما الى غير وجهنا. ولا تنس ميثاقا عهدت وكن بنا وثيقا ولا تنقض مواثيق عهدنا. سألت فأعطيناك فوق الذي ترد عصيت فأمهلنا عليك بحلمنا أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا إلينا وتنظر ما به جاء وعدنا فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو لاح من انوارنا لك تركت جميع الكائنات وجئتنا ومن جاءنا طوعا رفعناه رتبه وعنه كشفنا الهم والغم والعناء فما حبنا سهلنا وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا والحمد لله رب العالمين